المرأة بطبعة جبارة مخزون التحمل تبعها بيشحن لحاله قادرة تتحمل ضغط ومسؤولية بشكل مش طبيعي لقى بالسوبرومن عن جد بالبقلة بس أهم شيء تشتغل دايما على مناعتها النفسية لتقدر تحمي حالها من أمور إذا صارت ممكن تدمرها وتخليها تصير من أضعف وأتعس الناس مثل كسرة القلب او التعلق بالشخص الغلط او التعرض لاذى عاطفي يخلوها تعيش فراغ ويبطل عندها رغبه او اهداف تعيش كرمالها